Gaurko bideon, Euskar Aldia iguruzitze egin nahi dut. Imaginatzen dut, zutako gehienok jakingo dezuela zer dan, ezagutuko dezuela eta askota eta asko ja izena manda ungo zeate. Horregatik, bueno, ez dut gehiek iluzatu nahi, baina despistatunen bat baldin badago, Euskaraldia da azaroaren hogeita irutik, abenduak bitarte Euskal Herri osoan egingo dan Ariketa Erraldoi bat. Euskaraz bizitzeko Ariketa Erraldoia. Au, au, diketa erraldoi hau modu kolektibo baten garatuko danarren, hau da, milaka pertsona izango gea aldi Euskal Herri oson zehar honetan parte hartuko degunak. Baina esan bezala, modu kolektibo baten garatuko danarren oinarri oinarrian konpromiso pertsonalak laude eta konpromiso pertsonal horien arabera bi modutan parte hartu dezakezu euskaraldian. Bat izango litzateke ahobizi izatea eta bestea belarri prest Esan bezala, bi hauen arteko diferentzia, amaika egun horietan zehar zu hartzeko prest zauden kompromisoen araberakoa da. Ahobiz izateko kompromisoa hartzen baldin badezu, amaika egun horietan zehar euskaraz ulertzen duten pertsona guztiei euskaraz hitz egiteko kompromisoa hartzen duzu. Eta ez ezagunen aurrean lehenengo hitza euskaraz egitekoa. Eta noski, beste pertsonak ez badu euskaraz ulertzen ez litzateke arazorik egongo erdarara pasatzeko. Eta belarri presti izateko konpromiso hartzen baldin badezu, esaten ari zeana da, amaik egun horietan eskatzen diezula euskaraz hitz egiten duten pertsona guztiei, zuri ere euskaraz hitz egiteko. Horrek ez zu esan nahi, elkarrizketan zehar, zuk ere euskaraz erantzun behar dezunik. Baizik eta nahi dezula euskaraz dakienak zuri hizkuntza horretan hitz egitea. Nik uste bastante simplea dela eta nahiko argi ulertzen dala baina, bueno, zalantzak baldin badaude nik hemen dean utziko dizuet euskaraldianen webgunerako lotura eta hor informazio guztia dago. Esan bezala, nik ere parte hartuko dut Euskeraldian, ja eman ditu izena eta ahobizi izango naiz. Nik nire gunerokotasunaren zati ahondina Euskera zikendet, nire harreman gehienak Euskera egiten ditut. Baina egia da Euskeraldiaren kontu honekin, ba, bueno, buruai bueltak ematen nahi naizela eta ba, lio izan dit identifikatzeko ba, gazelerara jotzen dute momentu batzuk badaudela. Eta bueno, Euskeraldiaren ahitzakian saiatu nahi dut oituroiegi ere buelta ematen. Ba, dibidez, nik frantxese ikasten dut, eta ikastu urte honetan ikaski de berri dexente dauzkat, bai, ez ditutenak ezagutzen. Eta hauzko harik eta bat egin behar dugunen, eta pinaka jartzen gehanen ba, batzutan ateratzen zaiten lehenen goitza, gaztel izaten da. Bueno, Frantsesez izan behar gu luke, baina ez daukatu handik hortarako mainarik, eta gaztel izaten da, eta batzutan gero entzuten ditutenen, beste pertsona batzukin euskera zitzeiten, Bakristona morrazia amaten ditu. Horregatik, ba, bueno, Euskeraldiaren egun hoiek aprobetsatu nahi ditut, olako detailletan zentratu eta oituro hoiek esan bezala aldatzen juteko. Eta egia da ez daukatela azarako egiteiru arte itxuen beharrik hau dena martxan jartzeko, berez gaur bertan hasi ninteketan oituro hoiek aldatzen. Baina bueno, egia da baita ere, errexa egiten dala jakin da beste milaka pertsona ere gauza berdina ikena idiala, ez? Ba, bez moduko bat ematen du. Eta gainea, ba, txapa bat izango degula, ba, identifikatzen gaituna hau bizi edo belarri pres bezala, eta bon horrek nahi behintzat laguntzen dit. Aitortzen dut, kuriositate berezia daukatela ikusteko harik eta guztionek nola eragiten duen borondatezko harreman pertsona loietatik kanpoko harremanetan. Ezan nahi dut, ez da gauza berdina e, familiako batekin, lagun batekin edo tabernari batekin eduki dezakizun elkarrizketa bat, edo zerbait ofizialagoa baldin bada, ba, ez dakit, lan kontuekin adibidez. Bueno, Nereka sun, lanen euskaraz funtzionatzen dut, aldeortatik ez detuzte aldaketa ondirin abarituko detenik, baino bai ikusi nahi dutela adibidez, ba, administrazioarekin, harremanen bat eukitzea tokatzen baldin bazait, ea euskaraldian abaritzen den edo ez, udaletxea jomber baldin badet, papeloren bat egitea, edo medikutara jomber baldin badet, ba, justu gaina katarro garaia izango dalako, edo ertzein batekin hitzegita tokatze baldin bazait adibidez ze bueno, berez euskaldunak euskara zaten dituak izateko eskubidea izan badaukagu baina bueno, arazo pilla bat eta astopo pilla bat izaten izatendia horregatikan kuriositatea daukaz bai ikusteko euskaraldiak hortan ere eraginek izango duen edo ez Hamaikagun izango dira eta gogoa daukat ikusteko abertze zailtasun ateratzen dian, ze oztopo, ze ikasten duten, eta geroea gain naizen hartutako ohitura on guzti guztioiek ere mantentzeko hamaikagun oietatik aurrea. Badaukat esperientzia hau nolabait bideoz gordetzeko ideia ere. Oa indik egia esan ez ondo hondo zerringo deten, nola edo zerbait ingo deten ere. Baina gustatuko litzaileak egin pixkanaka kontatzen jutea ba oixe, ikusitakoa eta ikasitakoa. Ba, bueno, hoxe, eh? esan bezala hemen behien utziko izuet Euskar Aldiaren lotura, gero badakit herritan eta hirietan ere haidiala egiten trebakuntza saioak, edo bueno ba, jendeak ditun zalantzak argitzeko saio irekiak leku batzutan egin ditue eta beste batzutan ba, azaran zer egingo ditue, eta gauza guzti buruz enteratzeko, ba, esan bezala, lotura hemen behien utziko izuet. Eta hoxe da gaurkoz, eskerrik asko bideo abikustea eta horren arte. Aio!